Succes neașteptat pentru noul partid anunțat de Dacian Ciolo, când susțintori a strâns mră în doar două zile. Succes neașteptat pentru noul partid anunțat de Dacian Ciolo. La doar două zile după ce fostul premier a făcut anunțul, Micarea România împreună a strâns deja 30.000 de, de susțintori. Majoritatea dorin să devină membri de partid. În primele 48 de ore de la anunarea depunelor actelor pentru noul partid, aproape 30.000 de mii s-au înscris ca susintorii ai plus. Dintre aceștia. Aproape 17 mii au declarat Dorina de a fi membri de-n ce Ro Plus va primi confirmarea de înregistrare din partea Tribunalului București, a anunat Vlad Voiculescu, luni dimineață. Fostul ministru al SNTI în cabinetul cioloa a adugat ce miza principală pentru următorul an va fi asta, implicarea oamenilor buni. A celor care au stat deoparte până acum, în politic. Politica nu trebuie să fie omociril. Politicianul nu trebuie să fie porc. Modul cum nea lucrurile diez în ara noastră. Pentru noi și pentru ceilalți, pentru ce asta face politica, ar trebui să fie despre ce putem face noi, virgulă împreună. Dacă vom fi destul de muli destul de hotărâni, vom reu, a mai scris Vlad Voiculescu, pe Facebook.